Привіт, малятка! У мене для вас сьогодні візуалізація. Тож, давайте, закривайте очі, нятка, і уявіть собі, що десь у світі є молода пара, яку ніяк не торкнулася війна і криза, вони зібралися жити разом і зробили щойно свіженький такий ремонт в своїй затишній квартирі, або ще краще в маленькому затишному будиночку. Вони дивляться на свої стіни, пусті, голі, свіже, пофарбовані і думають, що на цих стінах не вистачає оригіналів якихось класних молодих художників. І вони кидаються до інтернету шукати а, якісь роботи і знаходять дуже круті, але супер дорогі. Після ремонту вони не можуть дозволити собі купити роботи більше 20 тисяч доларів або 15. А, знаходять щось дешевше, а, але воно надто неякісне. І тут вони приходять до думки, що художників мало і вибір робіт дуже маленький. А тут є ми. Є ми з вами, українські художники, які мають тут базу шикарної академічної школи, які знають достатньо англійської мови, щоб налагодити свої продажі. Художники, яким, в принципі, як професії, не потрібно підтвердження дипломів в світі для того, щоб продавати і надавати свої послуги. І це саме ми, Виявилися ті люди, які зараз можуть економічно підтримати свою країну і свою сім'ю. і Я сподіваюся, що вам від цієї думки, від цієї візуалізації стане так само приємно, як стає мені. Тому що мені дуже приємно бути викладачем в тій галузі, яка здатна зараз підтримати свою країну в скрутні часи.